السلام عليكم تحياتي حعمل ان شاء الله اليوم مراجعة معمارية لأحد المخططات المعمارية كثير بننصح ننصح الملاك المقبلين على البناء انه دائما يعملوا مراجعة للمخططات المعمارية بعد ما ينتهوا العمل مع الاستشاري عند المصمم الداخلي لانه في بعض الملاحظات ممكن تكون جدا بسيطة من فئة 10 سنتي عشرين سنتي بس تكون تأثيره جدا جدا كبير على الفراغ الداخلي. ان شاء الله حنعمل إذا كان في تشجيع من المتابعين أكيد إن شاء الله حأعمل أسبوعيا مراجعة على مخطط جديد، وإن شاء الله يكون في فائدة للجميع بهالديتلز البسيطة. هلا حاليا هذا هو المخطط اللي أجانا من عند الإستشاري، وهذا المخطط اللي اللي نتج بعد المراجعة المهندس الديكور. أه طبعا هنشوف من الايحاء الاول انه هو تقريبا متقارب صحيح لحنا لازم نحترم المه... الجدران الخارجيه بالاضافه للاعمده الانشائيه لما نخلي المالك يعيد نرجع المالك لمرحله الصفر طبعا الا اذا كان في داعي فعلا انه كان في خطا معماري فادح فاكيد بنبلغ المالك انه هون في عندك خطا معماري فادح بابعاد الغرف او بالناحيه الجماليه للمخطط المعماري هلأ حالياً أول فراغ حنبلش فيه هو منطقة المجلس. أه مثل ما إنا شايفين مكان الباب. أنا عندي الباب موجود في هالمنطقة. أول ملاحظة منلاحظ أن هاي القطعة الجدارية الموجودة خلف الباب هي بتبعد حوالي 16 سنتي. ولحنا حنعرف أنه لحنا في هالمنطقة في عنا ستائر. بيت الستارة بحتاج إلى 25 سنتي. فمثل ما بتلاحظوا في عنا أول تعديل ممكن يكون فقط 15 سنتي بس هو كتير جدا مهم لما يفتح الباب تكون عندي الستارة مكانها مريح وما تضرب في الباب هي اول ملاحظة الملاحظة الثانية اسم اللاحز عندي مدخل المغاسل والحمامات الحركة هتكون بهذا الشكل انا حمل اما حدخل همشي بهذا الشكل هون اكيد هيكون في عندي طاولات والناس جالسين في هون فممكن هذا الشيء يسبب انه ضيق للمكان او ممكن انا اذايئ الناس اللي جالسين بهي الحركه بالاضافه انه بنلاحظ انه انا ابعاد الصوفيات جدا مهم دائما يكون عندي ابعاد صوفيات 240 240 انا ما قدرت احط هون طاوله او اباجوره في المنتصف بالاضافه انه الناس ما حيكونوا جالسين بشكل مريح مع بعضهم البعض آه رحي ناس حتجلس في هالمنطقة وناس حتجلس في هالمنطقة واخر ملاحظة لاحظناها انه انا صح عندي هون مثلا بنفترض الاستشاري انه الصوفاي 240 والصوفاي هم 240 بس نسي الاستشاري انه هون انا عندي ستائر كمان انا بحاجة 30 سم فكمعالجتنا آه لهي الحركة نحن غيرنا التوزيع باب الحمام قلبنا المغاسل انا عندي المغاسل من فوق والكرسي والعفو الحمام من تحت فاحنا عملنا عمليه قلب كامل لهذا الفراغ فصار عندي الحركه انا عندي صوفيات موزعه بهذا الشكل عندي صوفيات 275 ربعات ستاندرد هون في عندي صوفا 220 مع كرسيين 90 حطينا اباجورات على اليمين وعلى اليسار تركنا فراغات خلف الـ خلف الصوفيات والكراسي لانه احنا اكيد حنشتغل هون حيكون في عندي جدران عليها اكساءات فلازم نحن نراعي هالتفاصيل الصغيره وما يكون عندنا بمشاكل في توزيع المفروشات لانه لحنا لما نخلص المفروشات حنخلص عفوا الديكور حننزل نشتري المفروشات او ممكن نفصلها فلازم تكون الابعاد عندي ستاندرد وموجوده فصارت عندي الحركه انا بهذا الشكل ستريت الناس اللي جالسين هون ما في اي ازعاج لهم والحركه مريحه وتوزيع المفروشات على شكل يو شيب هلا من الملاحظات اللي لاحظناها كمان انه الجدار تبع المغاسل 10 سم وهذا خطأ جدار الحمام لازم يكون 20 سم لأنه في عندي تمديدات في عندي سيراميك فهي كمان ممكن تسبب خلل أنا صح هو محطوط 10 سم بس هو حيتنفس 20 سم كملاحظة أكيد ما حيكون عندي أربع مغاسل يعني أكيد مو أربع أشخاص حيوقفوا جنب بعضهم ويستخدموا أربع مغاسل وتوزيع الحمام بهذا الشكل هلأ حاليا نحن شو عملنا؟ عملنا أنا صار بدخل هون ستريت عندي حركة ستريت دخلت منطقه المغاسل انا هون في عندي داكت فعملنا نظير له ليكون في عندي متناظر مغسلتين انيقات في عندي سبيس اماكن لحط الشامبو والعطور في او او شموع يكون عندي ناحيه جماليه مدروسه بشي طريقه معينه بالاضافه انه كتوزيع الحمام حطينا كاونتر كبير هون في هالمنطقه كاونتر كبير رح يصير كمان انا ممكن احط عليه شموع عطور مناشف والكرسي في هاي المنطقه فصار هذا هو الاقتراح اللي إحنا عملنا لمنطقة المجلس مقابل هذا الاقتراح. آه تمام هلا حننتقل للقسم الرئيسي اللي هو المدخل الرئيسي وعندي فاميلي هول والتوزيع الدايننج والجلسات بهذا الشكل. هلا طبعاً على اقتراح العميل اللي إحنا نقلنا المنطقة الدايننج سوينا الدايننج في هالقسم وسوينا جلسة كبيرة مع تي في للعائلة في في هل في هالمنطقة. من الأخطاء اللي شفناها لحني عندنا الباب أنا بدخل في هالمنطقة فبحس الباب من الداخل ليس في سنتر الفراغ أنا عندي الفراغ هون 305 في الباب مو جاي في السنتر فهذا ممكن يسبب خلل في المظهر الداخلي علما أنه هو في المظهر الخارجي صحيح يعني أنا عندي هاي القطعة قد هاي هذا السبيس وهذا السبيس متناظر بس لحنا دائما ما لازم نبخص الفراغ الداخلي إني هنسكن في الفراغ الداخلي فالاقتراح اللي قدمناه لهالمنطقة نحن ضفنا قسم للعبايات عند المدخل مع قنصر بهالمنطقة بعمق خمسين فبهالحالة صار عندي انا المدخل المدخل صار في القسم الداخلي بيعطيني احساس بهالكتلة اللي ضفناها انه هو جاي في السنتر هلا هدول اللي حضفناهن هدول عبارة عن ستريبش خشب لن، لنعمل عملية فصل زون يعني انا عندي مدخل حقيقي ما حس حالي دخلت فورا عندي بقسم العائله قسم جلوس العائله فاضفنا هدول الستريبس بديزاين معين حيكون مع تي في يونتس في هاي المنطقه صار عندي توزيع المفروشات طبعا ما بننسى دائما الستائر الستائر كثير مهم يكون وجود عندي بيت ستاره 25 الى 30 سم فهون مثلا افترضنا 25 سم بدنا نضمن يكون عندي حركه الستائر مريحه بدون ما يكون عندي تضارب مع حركه المفروشات توزيع المفروشات عندي هون صوفاي 220 صوفاي 220 هون عندي طاولة سايد تيبل عندي 40 40 كوفي تيبل تنتين كل منتصف عندي كرسي مع صوفاي 275 طبعا هي الابعاد كلها ستاندرد موجوده ممكن انا اشوفها في السوق في الماركت. في هذا القسم عندي الدايننج طبعا الدايننج هون عندي بتتسع ل 12 شخص كثير مهم انا دائما ادرس في حركة الدايننج حركة الكرسي انا ممكن شخص يجلس يكون جالس بهي الوضعية لما بده يقوم انا يكون في عندي حركة الكرسي فندرس بتلاحظوا انه ما طارب مع منطقة الدرج أنا ممكن ادخل واطلع فورا على الدرج على الطابق العلوي بدون ما يأثر عني بدون ما يأثر عندي حركة الناس اللي جالسة في هالمنطقة وجود بوفيه جدا جدا ضروري في منطقة الدايننج طبعا كمان من الميزات صارت الدايننج في هالتوزيع قريبة من المطبخ هي اقرب شي من المطبخ في هذا المكان اللي وضعنا فيه. داينينج. نفس المشكلة اللي بنلاحظها انه وجود عندي الجدران تبعت الحمامات عشرة سنتي. بالاضافة انه انا عندي الشكل المغاسل مغسلتين بهذا الشكل ما في داعي له. يعني انا ممكن انه فتحة الفتحة اللي هي بدون ما حتكون في باب انا هون الفتحة ممكن إحنا نعملها من فئة 90 سنتي كافي. فأعمل مغسلتين كبار أنيقات عندي أماكن للشامبو للمناشف توزيع الحمام كمان نفس الملاحظة الجدران لازم تكون كلها تكون 20 سنتي توزيع الحمام حيكون بهذا الشكل عندي مغسلة وكرسي في هاي المنطقة آخر نقطة مهمة اللي هي منلاحظ كمان لازم ندرس الحركة الحركة اللي كانت موجودة في هالمنطقة حادة بالإضافة في غرف الملابس دائما في عنا منطقة هي اسمها Dead Area الزوايا هلأ ممكن نحن نعالجها بطريقة معينة بتفاصيل خشب أو ممكن نستفيد منها على اعتبار أنه هي غرف الضيوف نحن ألبنا جدار عملنا هون عندي نش لنعمل إنسيابية في حركة أنا ممكن أنا أطلع على الدرج أو أدخل من هالمنطقة اللي هي بتكون بالمستقبل حتكون منطقة مصعد بأرياحية بدون ما أثر على حركة طاولة الطعام فيعني هي صارت فكرة جمالية، ناحية جمالية حيكون فيها شلفات فيهم إنارة، نحط فيها decorative items وعطت جمالية بالإضافة أنه صارت عندي انسيابية في الحركة وما أثرت على قسم غرفة الملابس، يعني ظل عندي الكبات موجود بيلد إن في هاي الفراغات، فهاي مراجعتنا لطابق للمنطقة الرئيسية في هاي الفيلا حننتقل على غرفه نوم الضيوف اللي هي اصبحت مكتب على طلب المالك مكتب قابل في المستقبل انه يكون غرفه نوم ضيوف أه طبعا هذا كان توزيع تبع الاستشاري ما فيه صحيح 100% ما فيه اي مشاكل أه مكان كانت صحيح anyway, اني وين احنا صار عندنا هو مكتب في هذا المكتب حيكون قدامه طاوله فيها تي في اوكي التيفي جاي في سنتر المكتب انا في المستقبل حاشيل المكتب حط سرير في هالمنطقه بدون اي تعديل وهون عندي صوفاي موجهه نحو النافذه لانه في عندي حديقه خارجيه غرفه الملابس مثل ما شرحنا الديد اريا ضميناها للمنطقه الخارجيه بهذا الشكل ننتقل على الحمام اول ملاحظه طبعا هي كانت الجدران التوزيع اللي احنا اقترحناه يكون عندي كاونتر كبير كاونتر كبير بهذا الشكل ابعاده 150 ممكن استفيد منه هون كستوريدج او احط فيه عطور آم عطور مناشف بالاضافه انه عندي هاي المنطقه هي منطقه الشاور الشاور دائما اقل مسافه ممكنه للشاور هي بين ال80 وال90 هي اقل اقل شيء ممكن حطينا داخل الشاور هون ما في زجاج طابو عندي على اليمين وعلى اليسار بدخل عندي هون منطقه الدوش وهون حيكون عندي هذول طبعا هذول التجاويف حنعملهم نحن من ماده السمنت بورد او ماده الطابوق ونكسيها بورسلين، يكون عندي شلفات للعطور لا للمناشف للشامبو داخل منطقه الشاور، بالاضافه هون ضفنا كرسي في هذا الفراغ، وهي منطقه العفو منطقه الكرسي تبع الحمام، وهذا طبعا هون بنحط الستورج، هذا بتكون تقريبا دائما هي المسافه ما بين ال 15 وال 20 سنتي، بتكون رف كامل كمان ممكن نستفيد منه بكافه هاي المناطق فهذا هو الفرق ما بين التوزيع المقترح كان بانيو بالاضافه للتوزيع اللي نحن اقترحناه هو ممكن نفس التوزيع بس في تفاصيل بسيطه اللي هي بتعطي فخامه الحمامات آه آه آه تمام هلا حنكمل مرح منطقه المطبخ طبعا منطقه المطبخ آه كم كفراغ معماري ابعاده حاطينه هون الاستشاري 6 بي 4.25 425 مقبولة ما في عنا أي كومنت عليها، بس التوزيع تبع المفروشات خطأ. التوزيع الصحيح إنه أنا دائما في عندي شيء مهم جدا في المطابخ اللي هو بنقول له الحركة. الحركة الصحيحة في المطابخ إنه يكون البراد والمغسلة والفرن موجودين ضمن أضلاع مسلس لسهولة الحركة وما يكون في تضارب بين شخصين واحد فاتح البراد، واحدة عم بيغسل إيديه، بيطبخ، يكون ما في أي تضارب في الحركة. فهذا هو التوزيع الصحيح طبعا حطينا البراد موجود في هالمنطقه مع الميكروويف في اقرب منطقه للباب لانه انا ممكن ادخل اشرب مي واطلع آه بعدين عندي المغسله ليش حطينا المغسله على النافذه لانه ممكن يكون في عندي اطلاله حديقه انا ممكن اجلي الصحون ويكون في عندي اطلاله على حديقه او مثلا ممكن لعب اطفال انا اراقب الاولاد هنا بيلعبوا انا في مرحله الجلي طبعا الدش ووتر على اليمين واخر شيء طبعا اخترنا هي منطقة الفرن رح يكون فيها الاكزوست موجود على الجدار وهي هون في عندي في هالمنطقة اللي هي الايلاند اخر شيء حنعمل مراجعة سريعة اللي هي منطقة الخادمة وغرفة الخادمة والديرتي كيتشن غرفة الخادمة افترضنا انهم في عندي خادمتين حطينا بيناتهم ابجوره وحطينا لهم ملابس ملابس 175 ابعاد الغرفه 250 ب 380 مقبوله كغرفه خادمه وبخصوص الحمام يعني ممكن انا الدوش يكون عباره عن دوش بسيط ومغسله وكرسي فمقبوله كغرفه غرفه خادمه الديرتي كيتشن طبعا لانه مساحته صغيره فرح يكون عندي براد وفرن ومغسله بهذا الشكل، ما فينا نعمل عليه شيب لانه مساحة جدا صغيرة 250 ب 340، واخر منطقة هي منطقة الايرونينج واللاندري، اقتراحنا انه يكون عندي غسالتين وكاونتر كامل هون مع ادوات التنظيف حتكون داخل منطقة الغسالات مع مجلة وجدا مهم في مرحلة في منطقة الايرونينج والكوي انه يكون في عندي منطقة للتعالي. شكرا وبتمنى ان تكون كانت المراجعه للطابق الارضي بهاي الفيلا مفيده وبتمنى انكم تعلقوا ولنقدر نتطور ونستمر ان شاء الله دائما باضافه فيديوهات مفيده للناس باذن الله شكرا كثير